Moniammatillisella yhteistyöllä tarkoitetaan eri ammattiryhmien ja eri koulutustaustan omaavien työntekijöiden yhteistyötä ja yhdessä työskentelyä. Moniammatillisissa ryhmissä työskentelevät voivat olla koulutukseltaan esimerkiksi sosionomeja, lähihoitajia, sairaanhoitajia, fysioterapeutteja, toimintaterapeutteja, puheterapeutteja, Työhönvalmentajia, sosiaalityöntekijöitä, varhaiskasvatuksen työntekijöitä, opettajia, erityisopettajia, lääkäreitä, psykologeja, henkilökohtaisia avustajia tai koulunkäynnin ohjaajia. Moniammatillisessa työssä asiat näyttäytyvät kullekin työntekijälle oman perustehtävän ja koulutuksen kautta. Tukea tarvitsevan asiakkaan ohjaamisessa, voimavarojen käyttöönotossa ja pulmien ennaltaehkäisyssä tarvitaan kaikkien asiantuntemusta. Tavoitteena moniammatillisessa yhteistyössä on tiedon, vahvuuksien ja osaamisen jakaminen sekä se, että keskusteluun tuodaan mukaan useita eri näkökulmia. Työntekijöillä tulee olla yhteinen päämäärä edistää asiakkaan hyvinvointia. Yhteistyössä tukea tarvitsevan asiakkaan ja omaisten kanssa pyritään muodostamaan yhteinen tavoite ja käsitys tarvittavista toimenpiteistä esimerkiksi laadittaessa erilaisia suunnitelmia. Moniammatillisuus voi olla sekä työyksikön sisäistä että ulkoista toimintaa. Useimmiten työyhteisö koostuu moniammatillisista tiimeistä. Tällöin työyhteisön sisäinen moniammatillisuus on tiimiin kuuluvien eri ammattiryhmien asiakkaan hoito, kasvatus tai ohjaustyöhön liittyvää osaamista. Joskus yhteistyössä voi olla haasteita niissä työyhteisöissä, joissa työntekijöiden peruskoulutus ja työorientaatio ovat hyvin erilaisia. Kaikki työntekijät eivät välttämättä halua sitoutua tai löydä motivaatiota moniammatilliseen yhteistyöhön, jatkuvaan kehitykseen ja oppimiseen. Joskus yhteistyön esteenä voi olla myös työntekijöiden suuri vaihtuvuus tai työn arvostuksen puute. Jos työtyimissä voidaan hyvin ja työntekijöiden kesken vallitsee luottamus, se heijastuu myös asiakkaisiin myönteisesti. Ulkoinen moniammatillisuus on yhteistyötä muissa organisaatioissa työskentelevien ammattilaisten kanssa. Tällöin esimerkiksi ohjaajat tekevät yhteistyötä psykologin, kuraattorin, terapeuttien, lääkärin ja sosiaalityöntekijän kanssa. Kaikki käytössä oleva asiantuntijuus hyödynnetään asiakkaan tilanteen hoitamiseksi. Parhaassa tapauksessa moniammatillisessa yhteistyössä työntekijät oppivat myös toinen toisiltaan. Verkosto voi olla voimavara, joka yhdistää eri organisaatiot ja toimijat. Työn luonne ja tavoitteet vaativat yhteistyötä eri sektoreiden välillä. Moniammatillisessa työssä verkostot ja yhteistyökumppanit voivat olla mitä moninaisemmat. Moniammatillisia, ulkoisia yhteistyökumppaneita voi olla vaikkapa sosiaalitoimi, terveyskeskukset, sairaalat ja muut kuntoutustahot kuten terapeutit. Yhteistyötä voidaan tehdä kuraattoreiden, psykologien ja eri oppilaitoksien välillä ja asiakkaalla voi olla käytössään erilaisia apuvälineitä ja tulkkipalveluita. Myös taksit voivat olla keskeisiä yhteistyökumppaneita. Moniammatillinen toiminta edellyttää halua ja myönteistä asennetta yhdessä työskentelyyn. Lisäksi se edellyttää vuorovaikutus ja viestintätaitoja, aktiivisuutta, oma-aloitteisuutta ja kykyä ratkaista ongelmia yhdessä. Yhteistyön toimivuuteen kannattaa panostaa. Samoin on tärkeää luoda yhteistyölle selkeitä toimintamalleja ja antaa aikaa niiden kehittymiselle. Työntekijänä roolisi moniammatillisessa työssä on tärkeä. Tiedosta roolisi asiantuntijana ja osallistu aktiivisesti moniammatilliseen työhön.